У цьому відео хочу поділитися своїми ідеями, спостереженнями про те, що соціальні мережі можуть вводити в депресію та завдавати шкоди емоційному стану. Я спробую розкрити цю тему як людина, яка займається маркетингом, а також як звичайний користувач. В принципі, всі ці процеси ви спостерігаєте, ви їх розумієте. Я спробую це більше винести на поверхню та проаналізувати. Далі декладно всіх вітаю і полетіли. Спочатку дуже важливо розібратися, що ми розуміємо під словом депресія. Депресія – це захворювання яке має різні причини. Воно може супроводжуватись таким, такими ознаками, як сум, негативні думки, низька самооцінка, втрата інтересу чи здатності утримувати задоволення. Депресія – це хвороба, яка лікується медикаментозно та потребує звернення до фахівця. Ось це в цьому відео ми розглядати не будемо. Але так склалося, що депресію в народі називають будь-який пригничений стан, період зниженого настрою та апатії. Цим словом можуть називати нудьгу, зневіру, тимчасову апатію. Тобто це слово... Не завжди і навіть частіше у спілкуванні використовується саме для позначення пригниченого настрою, який може бути у кожної людини. І цей стан не відноситься до цієї депресії, тобто захворювання, яку мають на увазі лікарі. Ось ми під словом депресія у цьому відео будемо розуміти саме це народне значення. Чому ми будемо говорити про соціальні мережі? Тому що саме коли з'явилися технології Web 2.0, ця проблема, точніше цей вплив, став проблемою. На початку розвитку інтернет-технологій був період, коли створювати сайти, викладати інформацію, могли лише одиниці, як то великі компанії, які створювали та розробляли сайти. Web 2.0 – це інформаційні технології, які дозволяли і дозволяють користувачам створювати та поширювати власний контент у всесвітній павутині. Тобто кожен з нас має можливість щось про себе розказати, викласти фото, відео і тому подібне. І для цього не треба мати спеціальні технічні навички. Це можна робити на різних ресурсах, але саме соціальні мережі тут відіграють головну роль. Те, що з'явилися такі можливості, нічого поганого тут немає, але ми всі стали свідками інформаційного навантаження. Коли інформації багато, вона вся різна. І сама по собі інформація перестала бути цінністю. Більш цінним є така навичка навчитися фільтрувати інформацію. Що стосується соціальних мереж, то в нас з'явилося багато можливостей не тільки про себе розповідати, але й порівнювати себе з іншими. Люди у соціальних мережах можуть розповідати, давати про себе правдиву інформацію, Можуть показувати якусь таку частинку, наприклад, якусь таку найкращу версію себе, а якусь частинку правди приховувати. І можуть відверто брехати. Далі тут підключається ще наша фантазія, коли щось додумується, робляться висновки. І так ми попадаємо, можемо попасти у пастку, що у сусіда трава завжди зеленіша. Нам дуже часто здається, що в інших все виходить легко, швидко, з меншою кількістю проблем, а в нас все складно, якийсь завжди форс-мажор. І це все тому, що дуже часто щодо інших ми бачимо лише частину або кінцевий результат, але ми не бачимо всіх зусиль, витрачених ресурсів. Усіх проблем, а про себе ми знаємо всю правду. Також ми звертаємо увагу на вподобайки, реакції, і виходить таке спотворення, що навколо всі успішні, красиві, активні, подорожують, тримаються, допомагають іншим. А я один чи одна лузер, і в мене нічого не виходить, я нічого не встигаю. І все це призводить, може призводити до пригниченого стану апатії та депресії. Якщо ми споживаємо інформацію, читаємо щось про інших людей, то дуже важко не почати порівнювати себе. Людина – істота соціальна, це для нас природно. Але порівнюємо ми не з реальністю, а з образом людини у віртуальному світі. Привіт усім! Я сьогодні прокинулася о 6-й ранку, вже встигла побігати, трохи позайматися спортом. Взагалі це дуже корисна звичка прокидатись рано вранці, тоді все встигаєш, день проходить суперово. Ну і в принципі все дуже просто, якщо вмієш брехати. Інколи я можу прокидатись рано, інколи пізніше, в мене все буває по-різному, і я зранку не бігаю, це не моє, мені це не подобається. Але гарне відео, фоточку, віртуальну ілюзію зробити зараз дуже просто. Я вже казала, що людина у соціальних мережах може відверто брехати, а може показати частково правду. Наприклад, сказати, що сьогодні от вона рано прокинулася, позаймалася спортом, в неї чудовий настрій. І це правда, але так вона робить раз на місяць або раз на тиждень. А ми вже можемо самі там, да, фантазувати, що в неї такий активний спосіб життя щодня. Я думаю, що тут у кожного є купа таких історій, різниці між реальним та віртуальним і в своєму житті, і можна спостерігати в житті друзів. До того, що ще може псувати наш настрій, можна ще додати перевантаження негативною інформацією. от Велика кількість негативних новин, конфліктів та критики може погіршувати настрій та викликати стрес. Збільшення почуття самотності, хоча в соціальній мережі дозволяють спілкуватися з іншими людьми, вони можуть також збільшувати почуття самотності та ізоляції. Це може бути особливо відчутно в тому випадку, якщо користувачі бачать, що друзі відпочивають чи проводять час разом, але без них. Соціальні мережі можуть стати такою платформою для погіршення поширення негативної атмосфери, конфліктів, суперечок, провокацій, в які користувачі залучаються, тобто приймають у них участь. Це також може викликати стрес та негативні емоції, які впливають на настрій та самопочуття. Ще слід зазначити, що наш емоційний та ресурсний стан змінюється постійно і у нас не завжди є ресурс споживати будь-яку інформацію. В якийсь момент ми у збалансованому стані, а в якийсь момент нас може вивести з рівноваги навіть дуже така проста новина. Потрібно з розумінням ставитись до того, що ми не завжди будемо мати ресурс, щоб радіти чужим успіхам. Про те, що зараз для нас всіх стресовий період, бо ми всі проживаємо війну, думаю, нагадувати не треба. Інколи інформацію потрібно фільтрувати, відстежувати свій стан і, можливо, відмовлятися від споживання якогось контенту взагалі, якщо є можливість. Від когось відписуватись, постійно нагадувати собі, що я не бачу всієї правди, я не знаю, що як у інших. У мене свій шлях, свої процеси і спиратися треба на свої цінності та переконання. Ще хочу окремо зупинитися та звернути увагу на рекламний контент, бо ми його теж споживаємо і він теж на нас впливає. Тут важливо зрозуміти, що для користувачів в інтернеті стало все простіше. Будь-хто може викласти інформацію про себе. Так само все стало простіше і для рекламодавців. Для того, щоб запустити свою рекламу, не потрібно мати шалені гроші. Фото відео можна робити навіть смартфоном. Легко змонтувати рекламний ролик. Технології зараз це дозволяють. Навіть маючи лише там 10-20 доларів, цього вже достатньо, щоб запустити якусь рекламну кампанію. Звісно, є заборонений контент, який не можна публікувати та рекламувати: алкоголь, сигарети, медикаменти, там особливі умови. Але багато чого робити можна. Продукти, які рекламуються, вони не проходять цензуру або якусь перевірку на якість. Дуже часто в рекламних комунікаціях якась нісенітниця нам говорять, намагаються нас переконати, що все можна легко, швидко, можна швидко вивчити мови, швидко зробити собі красиву фігуру, опанувати нову професію та швидко почати заробляти, покращити своє життя, стати також щасливим. Це може бути і реклама навчальних продуктів, псевдо-фахівців, можуть бути також такі продукти чи пігулки. Ми цей контент все одно споживаємо. Не завжди ми в такому ресурсному стані, коли мислимо критично. І можемо все ж таки інколи піддаватися впливу. Фальшиві продукти можуть дати людині таку надію на зміни в житті, на щось позитивне. А потім, звісно, приходить розчарування, той самий пригнічений стан. Особливо, якщо піддалися не тільки там, відвідати безкоштовний вебінар, а також і витратили гроші. Проблема в тому, що зараз такого дуже багато. І це може бути небезпечним. Це про що я говорю, це про те, що інформацію потрібно фільтрувати і чим далі, тим це буде ставати більш актуальним. Не можна споживати все без розбору і потрібно дбати про таку інформаційну гігієну, пам'ятати про свою звичку, порівнювати себе з іншими, намагатися позбутися цієї звички, тобто завжди нагадувати собі, що 99% правди життя залишається за кадром. Інтернет, соціальні мережі – це віртуальність, а не реальність. Поділіться в коментарях, чи було відео для вас корисним, можливо, у вас є ваші історії, розрив між віртуальним і реальним. Поділіться цим в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Ми тут говоримо про те, як не притягнути зайве у своє життя. Продовжимо триматись, віримо у нашу перемогу. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.